سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما را داریم از کانال فاندر در یوتیوب تماشا می کنید امیدوارم تا اینجا از ویدیویی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین این ویدیووی 1668 وه میخواینید از ما حمایت کنید میتونید دادین که ذرین پال یا آدرس کی پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب به اشتراک میذارم استفاده کنید مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های شما که مادرش فعال هستیم و مشاهده می کنید و همونطور که تمام ما اول در یوتیوب و بعد در آپارات به اشتراک گذشن میشه در سایر شبکه های اجتماعی هم شما از سایر اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه کرپکارنسی و بلاکچین مطلع میشین صفحه اینستاگرام ما رو از آدرس ویب سایتمون دات کام پیدا کنید و ما رو اونجا فالو کنید این قسمت دوم سیر بینی در بازارهای مالی هست در خصوص اینکه این اجرام آسمانی چجوری میتونه باعث نوسانات بازارهای مالی بشه میخوایم با هم صحبت بکنیم یک ویدیو قبل از این ساخته شده قسمت اول پیشنهاد میکنم اگر همین الان این ویدیو رو دیدین یعنی این قسمت همین همینجا پاس کنید روی این لینکی که سمت راست بالای تصویر مشاهده میکنید کلیک کنید قسمت اول رو ابتدا مشاهده بفرمایید و بعد از اینکه اون ویدیو رو دیدید حتما قسمت دوم رو ادامه بدید این ویدیو و این مجموعه ویدیو ادامه دار خواهد بود پیشنهاد می‌کنم که اگر به این موضوع علاقمند هستین ادامه این محفظ رو با ما دنبال کنید همونطور که در ویدیو اول اشاره کردم بحث سلب مسئولیت هست این ویدیو فقط جنبه آموزش داره و استفاده تجاری از اون منوط به پذیرفتن تمام ریسک معامله گری بر اساس محتوای این ویدیو بر عهده شخص سرمایه گذار و از این محل هیچ گونه مسئولیتی بر عهده ما نیست. دقت کنید که در حوزه فینسیال آرووژی کلی کلاهبردار برای شما کیسه دوختن و منتظرن که شما رو سرکیسه کنن. حواست اون باشه که سرمون کلاه نره. خب در قسمت قبلی در قسمت اول من به بحث یک مقدمه مفصل طولانی و اهدافی که میخوایم توی این ویدیو با هم دنبال کنیم پرداختم و تفاوت ستاره شناسی و ستاره بینی رو گفتم همون طور که مستحضر هستین ستاره شناسی فقط به مکانیک اجرام فاصله بین این ستارگان مدار حرکت و سرعتش می‌پردازه و جایگاه در منظومه شمسی اما در خصوص ستاره بینی تأثیر این ستارگان و تأثیر حرکتش بر, بر انسان ها در کره زمین میپردازه چون توی این پترن به قول معروف کره زمین رو در مرکز قرار داده و حرکت سیارات رو از دید انسان زمینی داره بررسی میکنه و عملا داره تمام دنیا دور زمین میچرخه پس تأثیر به این صورته در نظر داشته باشید که این موضوع به این صورت هست منابع مربوط به تهیه این ویدیو هم در لینک مربوطه در پست همین ویدیو در یوتیوب به اشتراک گذاشتم خب ما میخواییم توی این ویدیو دومی بررسی بر سوابق ستاره بینی داشته باشیم ستاره بینی در مالی یعنی اینکه اون اتفاقاتی که در حوزه مالی افتاده ببین ببینید آدم که قبلا این بررسی کردن به چه حتیج رسیدن فقط قبل از اینکه من وارد بررسی این تحقیقات بشم به یه مقاله اشاره بکنم من این مقاله رو خ... شاید 7 سال پیش دیدم یک پژوهشگری اومده بوده میزان انفجارات سطح خورشیدو بررسی کرده بوده و اومده کوریلیشن اینها رو با موضوع نوسان قیمت در بازار بورس امریکا بررسی کرده یافته این تحقیق که بعدا هم به صورت یک مقاله در نشریات معتبر چاپ میشه این بوده که تأثیر مستقیمی بر نوسانات قیمت داشته یعنی هر چه انفجارات خورشید بالا میرفته این تأثیرات بیشتر این نوسانات بیشتر میشده در بازارهای مالی این فقط اومده از زاویه بازارهای مالی دیده خیلی حوضه های مختلفی آسترولوژی داره فقط ما به بحث فایننشیالش میپردازیم در ویدیو قبلی اشاره کردم یک کتاب فارسی بسیار خوب در حوزه شود مالی رفتاری دانش مالی رفتاری مدیریت دارایی هست فارسی همین رو سرچش بکنید دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی کتاب های متنوعی میاره اما کتاب کتابی که آیه دکتر بدری در سال 97 از طریق انتشارات که این به چاپ رسوندن کتاب جذابی هست برای کسایی که میخوان یه مقداری بیشتر بدونن مخصوصاً کسایی که سبد سرمایه، مثلا من بیشتر به یه لایه بالاتر دارم اشار میکنم شکلت های سرمایه گذاری که میخوان یه ترکیبی از مدیران سندوها داشته من توی ویدیو اول به اقتصاد آزمایشکایی اشاره کردم و خیلی هم بهش تاکید کردم که اونور دنیا دارن به اینا میپردازند، حالا ما یه مقدار درگیریم این روزا با سرعت هسته معاملاتی قد شدنش وصل شدنش نمیدونم مشکلاتی که مربوط به خریدار م آنلاین هست و صفحه خرید و صفحه فروش و اما یه جای دیگه دنیا داره یه مباحث عمیق تری رو میپردازه حیفه که ما ازش عقب بمونیم حداقل میتونیم در خصوصش مطالعه داشته باشیم یه کتاب دیگه هم هست کتاب معاملگری گیری و چرخه‌های نجومی ستاره حالا صورت خاص ترجمه یعنی تعبیر شده به ستاره شانسی مالی مربوط به آقای فریدون رهنمای رود پشتی هست و آقای قاسمیان و فراهانی که سال 1393 از طریق انتشار ترمه به چاپ میرسه تو این کتاب هم دقیقا اومده این داستانه ستار بینی رو بررسی کرده من پیشنات میکنم دوستانی که علاقمند به این حوزه هستن و دنبال مطالب راحت تری میگردن برای مطالعه اون کتاب هم میتونن تهیه کنن کتاب مفیدی هست که ازش میتونید استفاده کنید به زبان فارسیه و الا ماشاءالله با واجه کلیدی که توی ویدیو اول به شما اشاره کردم میتونید در اینترنت مطالب مفیدی پیدا کنید و براتون میتونه کلی آورده داشته باشه خب برگردیم به بحث خودمون در ویدیوی دوم پینکال آلت شاه و جای دیپ چادری در سال 2013 تا پژوهشگر هندی اومدن بحث ماه و پجروهشی انجام دادن در خصوص ماه و بازار و بررسی حرکات ماه و بر شاخص بازار بمبی مورد بررسی قرار دادن و دیدن این تأثیر داره و اومدن ماه هایی که این تاثیر بیشتره چه مثبت چه منفی رو مشخص کرده. در ادامه پ... خب دیدن این بحث چیز بحث جالبی رفتن سراغ تاثیرات خورشید بر صنعت آIT هندوستان، بررسی حرکات خورشید و ورودش در زودیاک رو بررسی کردند و دیدن در فروردین خورداد و آذر روند قیمتی در، گروه آی تی سنعت آی تی سعودی بوده و در مهمان نزولی بوده این خاص بازار هندوستان بوده در بازه زمانی که اون تحقیق انجام شده در نظر داشته باشیم این سیستم ها داینامیکه یعنی در حال تغییره این ترکیب صدارگان همیشه اینجوری نمیانه که مهمان نزولی باشه شب میدونم آزارما آزار سعودی باشه اینا تغییر میکنه و به صورت داینامیک باید مورد بررسی قرار بگیره در ویدیوهای آتی من مجموعه نرم افزارهای مختلفی رو به شما معرفی میکنم که میتونید از اون استفاده کنید در کنار تحلیل تکنیکالتون میتونید این همونطور که اشاره کردم اینا تایم فریم های زمانی رو داره مشخص میکنه و ازش میتونید حتی سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کنید یا بحث ورود و خروج به یه بازار یا یک سهم گابریل لپوری سال 2009 عنوان پژوهشش تاثیر خرافات بر بازدهی سهام بوده. اومده خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی رو اومده تاثیرش رو بر قیمت دیده. جالبه ببینید دهس خرافات هم توی این حوزه وجود داره. دیده بازدهی کمتر از میانگین و فشار خرید و فشار خرید زمانی افت می‌کنه که ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی به وجود بیاد. اینو اومده تو بازار تو شا... روی شاخص های بورس امریکا بررسی کرده و اومده گفته یه همچین اتفاقی به وجود اومده جالب براتون بگم که یه تحقیقی برای یه دوستی در دانشگاه فکر میکنم شیراز بود من این موضوع رو چند سال پیش دیده بودم ایشون به این مسئله پرداخته بود که بازدهی بازار بعد از روزهای تعطیلات رسمی همراه با قم یعنی مثلا شهادتی هست یه همچین چیزی هست به مراتب تر از روزهایی که روزهای تعطیلیه که بابت ایام خوب تعطیل شده مثل مثلا اعیاد میگه روزهایی که بعد از این تعطیلی بعد از اعیاد بازده بازار به مراتب بالاتر از روزهایی که تعطیلی مثلا بابت غم و اندوه بوده برید این انسانی که داره توی بازار معامله میکنه ربات نیست پس همه چی در بیرون از این میتونه تأثیر داشته باشه حتی جالب یادمه که یه سری دوستان تو بازار بورس تهران به خنده و شوخی میگفتن روزایی که عبری بازار بازدهیش پایینتره ببینید این که رو روی ها میذاره و این آدمه هست که اونور داره اردر خرید و فروش میذاره پس نمیتونید شما به هیچ نب تأثیر این آدم رو بر و شرایط محیطی شو و اون ترکیب سلول های داخلیشو بدون تأثیر بر بازار بدونید تحقیق بعدی در سال 2013 کری، لیوا و روب، روبوتی با هم انجام دادن در خصوص تأثیر توفانهای جمومقناتیسی بر بازدهی سهام. ببینید این توفانهای مگناتیسی که توی منظومه شمسی به وجود میاد بعضا دیدین که میگن مثلا شاید اختلالات تلفنی رادیویی تلویزیونی داشته باشیم چرا چون این ماهوارهای بیرون از کره یا رو مدار زمین در ارتفاع بالای قرار دارن و اون امواج به مراتب از این فرکانسی که اینها دارن به سمت زمین مخابره میکنن تره و رو اونها تاثیر میذاره و این رو به هم میریزه و جالب رسیده به اینکه معاملگران تحت تاثیر این توفان تمایل بیشتری به فروش دارن چرا؟ چرا اون حالت استیبیلیتیش طرف از دست میده، دلشوره میگیره یه خورد اوضاع احوالش به هم میریزه و در نتیجه میتونه این باعث بشه که بره به سمت چیدن اردر فروش خب ادامه این بحث در خصوص ناوی مارکست سال 2013 بحث بیقایدگی بازار در اثر وقای آب و هوا گرم شدن زمین تشخشات خورشید و سیارات اومده بررسی کرده و جالب رسیده به اینکه مارس و سترن در زاویه 180 درجه بازدهی معنادار و عمل کرده بهتری رو به نمایش گذاشته تو بازاری که بررسی کرده وقتی که این مارس و سطرن توی زاویه 180 درجه با هم قرار میگیرن بازدهی بازار بهتر شده ببینید این داستان بیهور فایننس خیلی بحث گسترده ایه. اگر شما هم مثل من این ویدیو رو دیده باشین که یه خانومی هستش که میخواست بره سوار مترو بشه از مترو جا می‌مونه. ایشون فکر می‌کنم کرولال بودن و داشتن دورورشون رو نگاه میکردن به این رسیدن که دیدن تو این مترو یه سری تابلوه و یکی داره توضیح میده یه ظرف آب مثلا گفته به این مثلا انواج مثلا ناراحت کننده دادن یا توی محیط همراه با غم قرار گرفته ترکیب این مولکول‌های های آب به هم ریخته و این از دیدگاه یک فکر می‌کنم تحقیق تحصید یک دانشمند ژاپنی انجام شده بود بعد اومده همی رفته رفته ها رسیده به حالت اینکه مثلا همراه با شادی باشه بعد اومده میگه که اگر من فضای خودم رو عوض کنم فضای روحی خودم رو عوض کنم چجوری این ترکیبه من انسانی که کلی از بدانم ترکیبی از آب هست و میتونه تغییر بده خب میدونم که همین الانش که من دارم اینا رو مطرح می کنم کلی مخالف داره این مسئله یا موافق داره من فقط جنبه آموزشی اینا دارن تصمیم ب... گیری بر این که این درسته یا غلطه بر خود خود شماست من اصلا نمی ورود کنم و همطور که هم تو ویدیو اولش کردم این نظر... دلیل نمیشه نظر شخصی بنده باشه بلکه بررسی و تحقیق انجام دادم در قالب چند تا ویدیو برای شما تهیه کردم که اینجا به اشتراک میذارم آلکس میسمی در سال 2013 یه پژوهش دیگه انجام داده به عنوان تاثیر سمبل تقویم چینی بر شاخص‌های اس‌اندپی تقویم چینی دیدین که مثلا به هر سال با یه اسم نامگذاری می‌کنه مثلا سال موش سال مار سال اسب و میگه که تو این سال‌ها رفتار انسان‌ها چجور جوری میشه و حتی جالب میاد مثلا میگه این آدم اگر مثلا چه می‌دونم متولد فلان تایم باشه یا فلان ماه باشه اینجور تغییرات رو درش لحاظ میکنه خب و جالبه میگه سالای موش و بازدهی کمتری در دوره نگهداری سعود سرماهی گذاریتون حالا تو بازاری که شاخص اسمپی 500 که بررسی کرده داشته میدونید دیگه اسمپی پونسد تا شرکت بازار بورس امریکاست که بیشترین ارزش رو دارن و بالاترین قیمت رو به خودشون اختصاص دادن و خب یعنی مثلا The Best این آیمای صده مثلا ایران بهترین شرکت هایی از نظر فروش درآمد توی سال هر سال میاد بررسی میکنه و خب میبینید که اینا مجموعی از تحقیقاتیه که قسمت خیلی خلاصش و من اینجا بر اساس منبعی که بررسی کردم و براتون این ویدیو رو ساختم براتون توضیح دادم سرکردم و مثال هایی که خودم هم شخصی در مطالعات جانبین بهش رسیدم هم اشاره کنم امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین ما رو لایک کنید با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون ارسالش برای گروه توی گروه های تلگرامی دیگه ای که توی حوزه بازار سرمایه بازار بورس بازار فارکس دارن کار میکنن به دوستان دیگه هم کمک کنیم که با این مبحث آشنا بشن من فقط بحثم آشنایی با این مسئله است و میخوام که موضوعی که حالا به زبان فارسی خیلی بهش پرداخته نشده رو یک بار با شما مرور کنم و تاکید کنم که بحث behavior finance یک مقوله بسیار بسیار مهمیه همونطوری که در ویدیو اول به بحث اقتصاد آزمایشگاهی اشاره کردم پیشنهاد میکنم که این مخصات به هیچ عنوان از دست ندید. اگر به حوزه کریپتوکارنسی علاقمند هستیم پیشنهاد میکنم روی این لوگو کلیک کنید سابسکرایب شین دکمه زنگولهرم بزنید تا از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون این حوزه آشنا بشین. ویدیو بعدی ما قسمت سوم فاینسیال آستلوژی رو حتما ببینید، دو تا موضوع، دو تا ویدیو مرتبط با این مبحثم من برای شما اینجا کارد میکنم تا بتونید از ش استفاده کنید. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. خدا نگهدار